Ого! Всім привіт! Привіт! Вийшли на один ставочок. Сьогодні плануємо половити щуку, розловити декілька нових приманок. Приманки всі саморобні, є різні. Мандули і стапка з прошлого року, грушка із штуцера. З опушкою спір'я. Ось така приманка, джиг з пелюстком, декілька приманок із розряду, що за діч, беруша і ось таке щось непонятне. Ну і така приманка. Навіть не знаю як правильно назвати. Продовжую тестувати блешню україночку в сріблі. Також з'явився новий колір, червона калина. Побачимо, що щука скаже. І ось така блешня качур з такими лапками. Ось на ці блешні найбільше. надія, що вони сьогодні повинні бути в топі. Блочню буду робити із листа латуні в 1,5 мм Латунь йде м'яка Розмічаю по шаблону Ось такому Ось так розмітив заготовки Тепер відрізаємо Тепер відріжемо наші заготовки Різати будемо навскоси Ставимо диск під таким кутом Вдрізаємо так Потім розвертаємо і ріжемо з цієї сторони І так пішли Дивимося акуратно, щоб не зачепити лінію Одна в мене браковано Ну як браковано, трохи я перерізав лишній На іншу ближню більш-меншу піде Також хотів сказати по поводу захисту Ось такою маскою користуюсь, ну, без неї просто ніяк Пилюка летить, відлітає буває Тут міцна така, міцне скло з пластику ударом міцне ну і фільтра. маска в мене вже служить 2 роки, якщо не помиляюся. класна штука тут в мене фільтра від пилюки це така ж фірма, тільки з вугольними фільтрами фільтрів приблизно хватає на 100-150 покраски блешень до речі, респіратори купував в Aliexpress кому цікаво, посилання залишу в описі також там зміни продається. Тепер наша задача відрізати кутики заготовки. Раз, два, і з цієї сторони підправити. Робимо все максимально акуратно, не спішимо. Тепер наша задача. Вирівняти по лінії вже більш точно підгонка йде так, ставимо на болгарку ось такий круг з липучкою ставимо, ставимо максимальні оберти І наждачний папер, найкращий це Хайзер 150 Заготовки точно по шаблону підігнані Тепер треба гострі, гостру кромку зняти Кругом, який вже зняли після п'яти заготовок ними зачищаємо кромку Далі беру одну із саморобок, яку робив в прошлому відео Для виготовлення шаблонів так, Ставимо блишню, Беремо пластик від коробочки з якоїсь техніки відрізаємо по розмірах ставимо зверху підключаємо пилосос, нагріваємо феном і наш пластик має прийняти форму блишні. Тепер гострим ножем вирізаємо наш малюнок. Ось так виглядає шаблон на просвіт. Вернемо отвори. Одну сторону заготовки зашкурив. Тепер сформуємо блешню. Формувати буду за допомогою матриці пуансону пуансон зробив із рельси. Робив на основі самої першої блишні україночки. Ставим нашу заготовку в матрицю Зверху по ансу. Взагалі краще формувати в лищатах, але можна і резиновим молотком Ось таким резиновим молотком буду формувати, але краще в лищатах Так матриця довше служить Технологію виготовлення такого пуансона можете подивитись по іншій ближні Бух. Посилання залишу в описі Заготовки обезжирив тепер загрунтуємо Грунтувати я буду ось таким грунтом від Mobihill білим Лак у мене теж цієї фірми ось такий преміум класу кажучи найдорожчий з цієї фірми Та ще такий взяв лак Ну, такий собі цей буде покраще але теж нормальний є ось у мене ще такий лак від Mobihill це саме перший який я купував цей зовсім дуже міцний але сколи дає і закіпає Товстими шарами його не можна В общем, він дуже капризний дуже лак Треба дуже погратися, щоб якісно нанести Щоб поки зупинився, ось на цьому А цей тоже нормальний А цей буде трошечки подорожче Фарбою користуюсь із балонів ось такою Вітчизняного виробника Якщо бути точнішим, фарбую я аерографом Краскою з балонів Фірма Тагор Конічне сопло 03 Шаблони приготував Одягаю респіратор І поїхали Йоха не бувай А ці дві блешні в мене замовили Це патріотична буде І окунь Сейчас безстанько пофарбуємо Включу витяжку, то в чади ти можна. Вибачаюсь за бардаки. Поставив ось такий канальний вентилятор. Моща да, так труба мені робити. я вот так дротом фиксую чтобы дебушевало. Так, в лак я буду додавати хамеліоновий пігмент. Ну, камера точно не передає. Переливається. Ось такий і ось такий. Флуоресцентний, жовтий. На чорному він добре, помітний. Блешні фарбую в два шари перший йде тонкий потім сушу феном, даю витримку приблизно 5 хвилин і наношу другий шар Отак виглядають блешні після лакування на ці блешні крайні ставлю оченята і ставлю на інфрачервону сушку на 24 години потім лакую тильну сторону і ставлю ще на 24 години на сушку для покриття срібних блешень простий лак не зовсім годиться є такий лак як катафорезний які наноситься за допомогою гальваніки. Але до нього треба нормальний блок живлення, лабулаторний. Простими блочками живлення не дуже виходить якісно накласти лак. Тут ще так собі на тильній стороні видно. А є друга блочня Таке геть на продаж не годиться. Так що буду замовляти лабораторний блок жилення з Експреса вже придивився там і буду взимку тестувати такі справи Ого Сейчас клюнул. або забагрив, Скорее всего, забаг. Капец. Видишь, слешло. Я даже не пащу, я всё прямо на крюла полу. я тут то, ну, короповидно багранул. Просто... Ну мы не бачили кого. Ну да. Так Ну я думаю все таки коропезь это был А вот очень хорошая щука боли, угу. Ямка Ой. Зійшло. Це щука була, блі, воно натягнуло. Это... Це. На калину. Ось буде свічку пускати О, Люд, давай посаку Ага, де дайде Підійшла тихенько Зараз зробити свічку Ага-ага, розбушувалась Ну, така. Десь кіло. Не знаю, кіло 200. Кіло 300. Ну, перша є. Значить, бляшняка працює. Кіло 320. Капець тут сюда. рекорд походу Сейчас покажу на що взяло клас Ого, ти подиви який той як наярожився на україночку взяв в сріблі з цим червоним люмінофором Не знаю, видно чи не видно, зараз вже темновато Включиш її світло? Ось, борщня Клас судок, так? Да? Угу у мене прошлый рекорд був 1,7 кг воно зараз глянемо кіло 600. мій рекорд був 1,7 кг але гарний судачок ой узий цервона калина 100 Ukraina Nazuri was